بقى لما صح؟ ما ينفعش تطلع بمبر، أنت مش رايح كشت هناك، أنت ما كنتش في انزل، تعبان انزل تعبان يعني يا محمد عايزينه يا ابو علي محسوة يا اهلي، يا ابو يا اهلي، يا ابو يا اهلي، يا ابو علي محسوة يا اهلي، يا ابو علي محسوة يا